Максим Розов, майор МВС, боєць Легіону Свободи знову з нами на зв'язку. Пане Максиме, е, все таки хотілось би е, вас запитати, в чому секрет це насправді успіх, що ворог, враховуючи його потужності, враховуючи його давню окопаність в районі, зокрема там Донецька, де недалеко від Авдіївки, е, в принципі, знаходилися ворожі позиції просто роками, не зайшов у місто. Він намагається його, його оточити, але в межах міста, принаймні, офіційної інформації у нас немає, ворога, присутності теж нема. Що з того Чому не зайшли Кацапи в Авдіївку? Звичайно, це мотивація сил опору, які обороняють Авдіївку, це наша мотивація, мотивація наших побратимів а також певні як казав ваш співведучий, це певний символізм тобто символ що Авдіївка для нас це величезний символ яка вже 9 років тримається що для них Авдіївка це вже символізм і плюс того що які, насправді ще е, на фронті були інші гарячі точки, тобто Авдіївка завжди була десь друге, третє місце так? По, по символізму чи по потребі захопити, тому що ставався на, на першу чергу Маріуполь воносяться, Волноваха, Сєвєродонецьк, зараз це Бахмут, який йдуть там дійсно жорстокі бої, і дійсно для Кацапів Бахмут, як сказав пан підведучий – став величезним символом. Але Авдіївка таким самим символом є, і це правильно, я повторю, не стільки в стратегічному, там, да, якщо ми втратимо, то вийдуть там, на Кавлівське водосховище, на лінію Покровська, але е багато інших нюансів, на основний – це, це символізм. Е Казах по 9 років вже б'ються лобом об цю Авдіївську стіну, на, і тепер вони намагаються її, звичайно, обійти. Що робить наш успіх? Це мотивація, підтримка, звичайно, українського народу, української нації, української держави, влади і відчуття, що не відбувається такий розрив між захисниками і суспільством, який відбувся в 2014 році. Тобто, як ви пам'ятаєте, тоді вдалося локалізувати сепарів з кацапами на Донеччині, і суспільство зразу почало жити своїм життям, забувши, в принципі, про нас. І навіть, коли я б там вертався на мирне життя, більшість питань було, а що ти там робиш? Тож, якби війна закінчилася. Зараз, завдяки активності кацапам, які продовжують обстрілювати українські міста, Суспільство так швидко не забуває про те, що війна продовжується, що вона певним міром завдяки е, життю багатьох українців локалізована там на Запорізькому і Донецькому напрямку. Саме от активність ворога, який в будь-який момент може обстріляти будь-яке місто, місто зменшує ось цей розрив між нами і суспільством і це теж підтримка тому що коли я приїжджаю додому і я відчуваю підтримку я чи мої бійці приїжджають додому і відчувають підтримку суспільству це мотивує ми з вами говорили що в нас різна мотивація з кацапами в них мотивація грабунок, гвалтування, нажива в нас це мотивація нашої нації, нашого народу і нашої держави. І коли ти відчуваєш фідбек, тобто зворотню підтримку, ця мотивація росте. Тому ось ключі нашого успіху, звичайно, і є чисто технічні чи матеріальні. Це достатня кількість зброї, достатня кількість боєкомплекту, достатня кількість медичних засобів, форми і так далі. Пане Максиме, ви згадали про сепарів. Ну і, відповідно, хотів розпитати, можливо, володієте якоюсь додатковою інформацією, а що відбувається, що за шабаші проходять зараз у Донецьку? Так, можливо, потрапляли ті чи інші сепари у полон? Що вони розповідають і як, зокрема, ворог їх запихає у ті в ті свої додаткові бандитські угруповання? Ну, давайте, перше, що відбувається в Донецьку, не хочу знати. Чесно кажучи, на всіх караван іде, не ну, знаєте, собака і лаяк, караван іде. Нам свою роботу робити, ми робимо, і насильно це там уваги не звертаємо. Чи попадається в колон, якщо попадається, то до цього є відповідні служби, як військовий контрозвід, то ГУРМО, і інші, е, служба безпеки, як і вони займаються колоненими. Е, і третє питання щодо... Додаткових сил. Завжди додаткові сили є на Авдійську напрямку, тому що ми з вами говорили, що Донець – це чудовий логістичний центр, куди можна завжди підкинути як живу силу, так і Арту, так і танки і далі. І відповідно, тут завжди може бути підкріплення сеперів чи Кацапів постійно. І, і, і ж деколи час від часу від виникають новини, що з Авдіївського напрямку зняли і перекинули там на якийсь інший. Можливо, це мається на увазі, що ті сили, які сконцентровані в Донецьку, їх е, приєднують до Авдіївського напрямку, і коли їх перекидають на Маринку, Углидар чи Бахмут, то засоби масової інформації пишуть, що з Авдіївського напрямку там щось когось зняли. Ну, насправді, так не відбувається. На Авдіївському напрямку є постійна, е, постійні сили е, атаки, постійні сили тиску, постійно працюють там... Рта, авіація, ну сонце пеки е, вже декілька тижнів, да, я не, не пригадаю, але, до, так, але так і вони теж працюють, коли там треба. Тому е, щодо сил вони тут постійні, е, постійно йде їм підживлення як живою силою, так і ртою, чи іншими засобами військового вторгнення.